نعم واخر يقول انا متزوج من امرأتين وفي لحظة غضب قلت حرمتي علي كحرمة أمي أو حر حريمي علي كحرمة أمي واريد الآن أن أعرف هل يطلقنا جميعا أم علي كفارة واريدها كلام يعني ما كان ينبغي العجل للمؤمن أيوه الزوجات ينبغي إذا حسب بالغضب يعود بالله من الشيطان الرجيم هكذا ينبغي ولا يعجل في الأمور والاظهار والتحريم للزوجات محرم ومنكر من القول ازور كما سماه الله ذلك لكن اذا وقع من كذلك التحريم مثل امي او مثل ظهر امي او مثل اختي او ظهر اختي هذا يسمى اظهار فعليك عتق ابا مؤمنة وان عجزت تصنف متتابعين وان عجزت تطعم ستي مسكينا ثلاثين صاعا او تعشيهم او قبل ان تقربها قبل ان تمسها هذه هي الكفاره من الضهار من عجز ان يصبر صيام يطعم ستين مسكينا يعشيهم او يغديهم مجتمعين او متفرقين او يعطيهم على نصف الصاع تمر او رز كيلو متر تقريبا لكل واحد قبل ان يمس زوجته التي حرمها واذا قال لهم جميعا حريمي كلمة واحده او نسائي او زوجاتي علي مثل امي او حرامنا مثل امي كفك فرضا واحده لأنه فلوس فلوس كلمه واحده لا لا فلوس لا طعم لازم <تصفيق> نعرف <تصفيق> <تصفيق>